في مونديال قطر اسود الاطلس تزأر ومدن مغربيه ترقص وصحف امريكيه جنوبيه تسلط الضوء على الانجاز التاريخي والغير مسبوق بعد الفوز على اسبانيا والتاهل لاول مره الى ربع النهائي قد نوهت صحيفه اولي في الارجنتين ويوميه لا ترسيرا في تشيلي ويوميه لا ريبيبليكا البيروفيه وفي الأورغواي يومية ال بايس بالإنجاز التاريخي الذي دونه المغرب في المحفل المونديالي الذي يقام لأول مرة على أرض عربية أما يومية ال ناسيونال الفنزويلية فاعتبرت أن المنتخب الإسباني استدم بجدار حارس عاريني أسود الأطلس الذين صنعوا التاريخ من خلال العبور إلى دور الربع والتمكن من إقصاء إسبانيا التي كانت مرشحة للذهاب بعيدا في المونديال وكانت أبرز إنجازات المنتخبات العربية في كأس العالم هو بلوغ دور ال16 فقط وحدث ذلك ثلاث مرات عن طريق منتخب المغرب في سنة 1986 بالمكسيك ومنتخب السعودية في سنة 1994 في الولايات المتحدة ومنتخب الجزائر في نسخة 2014 في البرازيل، لكن ورغم النجاحات التاريخية وإشادة الصحف الغربية وإعترافات العربية، الإعلام الجزائري لا يعترف. إذا لماذا تجاهلت وسائل إعلام الجزائر الرسمية والمقربة من الحكومة نجاحات أسود الأطلس؟ ولم يشير التلفزيون الجزائري. للانتصار التاريخي للمغاربة بينما تشيد به الصحف الغربية فعلى ما يبدو فإن الخلافة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب ألقى بظلال ثقيله على العلاقات بين البلدين وعلى عكس الإعلام الرسمي احتفى جزائريون بالإنجاز المغربي ونقلت وسائل التواصل الاجتماعي لقطات عفوية لجزائريين يحتفلون بتأهل المغرب لأن المغاربة والجزائريون شعب واحد صناعة التزييف والتضليل بالرغم من أن العلاقة بين الحقيقة والإعلام هي علاقة جدلية إذ في الوقت الذي تسهم فيه الحقائق في صناعة إعلام ناجح ومؤثر فإن الإعلام يمكن بدوره أن يكشف الحقائق أو يغيرها أو يوظفها في سياقات غير حقيقية إن للإعلام تلك المقدرة على تدوير الحقائق لتصب في مصلحة جهة ما من خلال التلاعب بالعقول حتى تلك العقول المتقفة والنخبوية لا تنجو من التأثير العميق الذي يحدثه الإعلام الموجه على خيارات وأفكار ومواقف وقناعات الناس النقل المبالغ فيه أجرى المعاد الأمريكي MIT دراسة شملت حوالي 130 ألف خبر كاذباً على موقع تويتر وتوصلت الدراسة إلى أن الأخبار الزائفة تنتشر بصورة أسرع كثيراً من تلك الأخبار الحقيقية وأن الناس يبحثون عنها وأن مستخدمي تويتر أعادوا تغريد الأخبار الكاذبة بصورة مبالغ فيها وذلك يعود ربما لأن تلك الأخبار الزائفة عادة ما تكون غير مألوفة. أكثر الأخبار الزائفة كانت حول قضايا سياسية، ثم تلاها قضايا مرتبطة بالمال والأعمال. صناعة الكذب التي تؤدي مفعول السم السياسي والفكري. إن صناعة التضليل الإعلامي هي أخطر قطاع صناعي على الإطلاق. لأنها تتعلق بكافة عناصر الواقع الذي نعيشه. حروب الجيل الخامس تقتل دون إراقة دماء. حروب تستخدم المعارف المتطورة وحدة تقنيات الاتصال والتواصل. تسعى هذه الحروب إلى تحقيق مصالح فردية أو جماعية مصالح جماعاتنا وأحزابنا ودول من خلال امتلاك قدرة التقنية على تنفيذ أعمال التخريب بواسطة الإنترنت والوسائط الإلكترونية المتعددة. إن تحول بعض المثقفين إلى أبواق دعائية لهذه الجهة أو تلك فإنهم بذلك يساهمون في تمزيق الروابط التي تجمع بين أبناء البلد الواحد وما بين مواطني البلدان العربية فيما بينهم مثقفية الميديا يعملون على خلط الحابل بالنابل وإرباك المتلقي. وإحداث نوع من الفوضى التي تنتشر فيها ثقافة الاستغباء وبناء ثقافة تقوم على الضن والانفعال وليس على الوعي المعرفي عندما ينجح الإعلام في تحويل المفكر والمثقف ورجال الدين إلى تجار وتتحول الأفكار والمواقف والخطابات إلى سلع تشترى وتباع